Noen bilder trenger en bestemt oppløsning, og det skal vise deg nå inne i bilder for Windows. Så skriv Bilder, gå inn i Bilder-appen, finn det bilde du ønsker å gjøre noe med, og så går du opp til høyre, og så trykker du på disse tre prikkene. Og her oppe har vi en del funksjoner, lysbildefremvisning, lagre, kopiere, og så videre. Her har vi mange forskjellige, men den vi skal titte på, den heter «Forendre størrelse». Og her er det flere forslag som er automatiske, men jeg vil gå ned på den siste her, angi egendefinierte mål. Det er nemlig sånn at det finns tjenester som for exempel krever at bildet kan ikke være bredere enn 400 piksler. Og piksler det er prikkene bortover og prikkene nedover et bilde. Så da går jeg in og så er originalbildet på 3000. 840 prikker bortover og 2160 prikker nedover, eh, som da er oppløsningen på bildet. Eh, skal også si at det lønner sig alltid å ha så høy oppløsning som mulig på bildene, men altså i gitte tilfeller så må man gå ned. Og nå skriver jeg in her, så skriver jeg inn eh, 400 i steden. 400. Og legg merke til at tallet til høyre på høyde, det forandret seg automatisk, slik at ikke man ikke med lengde og breddeaksene, enten at det blir veldig tynn eller veldig tjukk. Hvis du vil leke med det, så kan du ta den här behold størrelseforhold, og så kan jeg skrive in ett antal tall her. Men veldig sjelden ønsker man å gjøre det, fordi da forandrer man oppløsningen på bildet. Och så trycker jeg her, lager en kopi med endre størrelse. Så trykker jeg der, og da velger man hvor man skal lagre dette bildet. I dette tilfellet under bilder, og så kaller jeg en 400p for 400 pikseler til slutt, og så trykker jeg på lagre. Og da har jeg gjort om oppløsninga på bildet.